به نام خدا اینو هنگم توش خیلی عرف دارم ارشادم 24 سال من بده از حال بدم گفتی بهش امزا 13 همه وردی بهش اصلا چی میگم من خیلی هم خوب حالم اصلا خوب خوبم اینش کن به خاطر تونی هر سال میگفتن آرزو خاطر شد آرزو تو بودی دمت کم چه خوب خاطر شدی I'm a از چشم تو می دیدم ضربه خورد به قلب ما یه زربه ای بعد زدی به من که هنوزم باز زخم ما بازم شد سیزدهم، هم ببین من درد سرم تو هر شبو من شده ماتم دادم ما تم سرادادم برات قطر عشق شب تولد من یه تا تکوشمه شاگر ببین ببین که خوردم این زمین ببین و پیشون بشین بشینین و پشت من موهای مشکی تو چرا هم شدی تجب این بر توی اارزایی رو چه به اردی بهش بین رو میدلید که میبرید به زندگی زندگی اون شدی بهفاک رفته زندگی این روز حدا طول فیقا ما خبریدی یکی نمیاد بپه. شابه تولدم منه تو نیستی زخمی اینط تو نیستی پیش من همه ماردم زمین ببین و پیش اون بشین این بشین اینو پاشت من بگید تولد من بال بالباز و تیره دیدن نازم هم ماهی تولدت چی بگیرم دسمند فوره برد که آقابت نداشت برم اون چشم مشکید موی مشکی ازش برام من اونم که واسه سایندت تلاش کرد هنقدم تر به ندارم یه با اینکه که حساب اون نداشتم از خودم مطمئنم واسه کم نزشتم من کادوی تولد خودم به شما هشدارت دعمت التقدیم هشام شهرام جیش کشیده